Sziasztok srácok, itt lennék egy olyan videóban. Ma tényleg gyönyörűen rövidünk van, ezért úgy gondoltam, hogy egy jövek jövök felfedezni a, az, az erdőtányokat itt ott Király réten. Er te már, jól belak már rossz, mint nagyok. jól ja, mentem te magam területeit ellen, de mutatom is, hogy olyan néz ki inkább. vannak itt, vannak az erdők. Meg minden, a ház. ház, tehát, nagyon is gyönyörű itt minden. Ott van, ami azt jelenti, hogy jövő, már jó helyen. Jön. És hallhatjátok a madárcsi Hát Hát, igen, gyönyörű ez. Erdőm van, ezért mert nagyon szép voltunk, és ilyen nagyon szép időnk van ma. Ezért azért jöttünk ki ide. Húf. Hát, szóval ez így van. Hát, szóval aztán ezt így lehet csinálni. Húf. Itt. Oh, de... Izei fügyött. Hogy csinálom minden. Jaj, szoros növények. Mindegy szóró, nagyon gyönyörű. De az, hogy... Hogy onnan minél kilány onnan látni, azt meg most nagyon nem tudok onnan nem, nem felmenni. Na no, mindegy. Szórós egy nyert onnan a mai videó. Hát ez itt a... Gondolkoztam, hogy ti is ki akaratok ide jönni, mert nagyon szép erdő itt, királynét. És szóval uh, járnak erre bolánbuszok is, megállnak a, a fáradt vándor itt vendéglőnél, ott állnak meg a bolánbuszok és Tehát ezt így kell néha. De hát máskor is. Sziasztok!